Хвилин десять тому повідомили про замінування. Одразу приїхав за онуками, каже Ігор Сірман. Замінували школу, всі переживають, ми переживаємо. Про евакуацію восьмирічна Аріна розповідає так. Може бути, або кинули бомбу в школу, або десь або не знаю, ну казали, то що всі ви щоб ви всі вийшли і відійшли від школи на 500 метрів. Боялися. Це перший раз. Паніки не було, розповідає мати учня третього класу Лілія. Прийшло повідомлення в класу група, що евакуація в зв'язку з мінуванням. Це вже другий раз, тому ми спокійно перенесла якось, але все ж таки, ну, малася чим поскоріше прийти до школи. За словами заступниці директора Хмельницької школи номер 22 Світлани Погривняк, дітей вивели зі школи за 5-7 хвилин. Паніки не було, всі швиденько вийшли, бо всі знали, що це таке. Прозвінив просто дзвінок шкільний, він нас довго звучить, дітей одразу вдягнули, взяли журнали і всі вийшли. У нас нормативів таких немає, але ми дуже швидко вийшли, ну, за хвилин 5-7 вже були всі на вулиці за школою. 16 січня 2021 року вже було повідомлення про закладення вибухового пристрою у школі, каже директорка Хмельницької школи номер 22 Лариса Пастух. Були повідомлення, але на щастя вони виявилися хибними. Після повідомлення ми зразу евакуювали дітей. Повідомили батьків, хто дітей ще не забрали, ми в спортивний комплекс і вчителі відвели навпроти обласного управління поліції. Тому спрацювали швидко, зараз ви бачите, що проводяться всі оперативні дії. Ми дітей з дітьми були, а потім дітей розпустили по домам, а самі чекаємо далі. Що нам скажуть? Хід дій. Лист про замінування доійшов на електронну почту Служби безпеки України, розповідає старша інспекторка комунікації Хмельницького районного управління поліції Людмила Берестовська. Сьогодні, близько 11:40 години 40 хвилин, на електронну адресу Служби безпеки України надійшов електронний лист про те, що в місті Хмельницькому по вулиці Зарічанська заміновано одну із шкіл. Наразі на місці події прибула слідчо-оперативна група та всі необхідні служби, спеціалісти проводять обстеження школи, а також прилеглої території. Дітки та працівники школи евакуйовані. За словами Людмили Берестовської, вибухового пристрою у школі не виявили. Михайло Жила, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.